Så i virkeligheden mener jeg, at vi har lavet et system med partierne som, hvad skal man sige, vi vælger de mindst egnede. Der har domstolen været med til at skabe sådan en enhed og til at, at være det sted, man kunne få taget sine problemer op, hvis ikke man kunne få de lokale politikere til at lytte eller pressen til at skrive om det. Du kan ikke finde én demokratiteoretiker, som har ment, at demokrati består i flertalsdiktatur. Nej, Christiansborg, det er politikernes arbejdsplads. Journalisterne er gæster og derfor skal de opføre sig som gæster. Det er altså ikke imponerende, at en justitsminister kan sige, jo mere overvågning, jo mere frihed. Okay, tag til Kina, min ven.